إني أحبك فلتجيبيني إني أحبك هل تحبيني أتراني أكره شخصا بات يعشقني أنت الذي من بعد الله يحميني إني سأحميك حتى لو كرهتيني وأقول لبيك من قبلي تناديني وإلى متى سيدوم العشق يا قمر أخشى بأنك يوما قد تجافيني لن ينتهي العشق يا نبضي فأنت هنا في داخل القلب تمشي في شراييني. كم قالوا قبلك لي هذا وما صدقوا حتى انتهيت كمذبوح بسكيني. إني أعاهدك أني سأفديك. وكيف لا وفؤاد معلق فيك؟ سأظل أهواك حتى ينقضي أجلي. لا شيء في الأرض يمكن أن يساويك. الحب لا بينشر ولا بينطلق. والوصل بعد العتب مجامله